ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءً لا يغادر سقما بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم انا نعوذ بك من الجهل والنسيان اللهم انا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الاذهان اللهم انا نعوذ بك من الجهل والنسيان وشرود الاذهان اللهم ابطل كل حسد اللهم ابطل كل عين وحسد اللهم ابطل كل, كل عين وحسد اصابتنا في علمنا اللهم ابطل كل سحر وعين وحسد اصابنا في علمنا أصابنا في علمنا أصابنا في فهمنا أصابنا في إدراكنا وحفظنا وقوة حفظنا اللهم اطِل كل سحر وعين وحسد أصابنا في عقولنا أصابنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اطِل ما أصابنا في إدراكنا وحفظنا وسرعة حفظنا وتذكرنا اللهم أطل كل حسد وعين وسحر أصابنا في سرعة فهمنا في سرعة فهمنا وقوة عقولنا وقوة عقولنا وفقهنا في ديننا وفقهنا في ديننا وتفوقنا على أقراننا وعلى كثير من غيرنا اللهم أطل ما أصابنا في تفوقنا اللهم أطل ما أصابنا في تفوقنا وعلاماتنا ودرجاتنا وشهاداتنا اللهم أطِل كل حسد وسحر وعين أصابنا في كثرة قراءتنا ومطالعتنا وكثرة مذاكرتنا واجتهادنا اللهم أطِل ما أصابنا في سرعة فهمنا في سرعة فهمنا وسرعة حفظنا وسرعة جوابنا وسرعة جوابنا اللهم أطِل عيون الدراسة اللهم اغطي العيون وحسد الدراسة، اللهم اغطي ما أصابنا في دراستنا من الصغر يا رب العالمين. اللهم أخرج كل عين وحسد من طالب أصابت، اللهم أخرج كل عين وحسد من معلم أصابت، اللهم أخرج كل عين أو حسد من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق، من قريب أو جار أو صديق اللهم <سؤال> نور عقولنا اللهم نور عقولنا اللهم نور عقولنا وبصائرنا اللهم زد في افهامنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم يا معلم داود علمنا اللهم يا معلم داود علمنا اللهم وسع مداركنا اللهم وسع مداركنا اللهم اجعل في عقولنا نورا اللهم اجعل في عقولنا نورا، اللهم زدنا علما وحكما وحلما، اللهم زدنا علما وحكما وحلما ليس بعده كفرا، اللهم انا نسألك علما نافعا، اللهم انا نسألك علما نافعا، وعقلا راجحا، وعقلا راجحا، وعقل ورأيا صائبا، ورأيا صائبا، اللهم يسر لنا حفظ كتابك. <مترجم> <سؤال> اللهم يسر لنا حفظ كتابك اللهم يسر لنا حفظ كتابك اللهم اخرج كل حسد وعين اصابتنا في حفظنا اصابتنا في حفظنا وتجويدنا وتجويدنا وترتيلنا وترتيلنا وترتيلنا وترتيلنا, وترتيلنا, وترتيلنا وأصواتنا, واصواتنا واصواتنا واصواتنا واصواتنا اللهم اطل ما اصابنا في قوه حفظنا في قوة حفظنا في قوة حفظنا وثبات حفظنا اللهم اخرج كل عين وحسد أصابتنا في, اصابتنا في فصاحتنا اصابتنا في فصاحتنا اصابتنا في فصاحتنا وكلامنا وكلامنا وبياننا وبياننا وألسنتنا وألسنتنا ونطقنا اللهم ابطل ما اصابنا في نطقنا ولهجتنا اللهم اطل ما أصابنا في نبرات أصواتنا اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا اللهم اطل ما أصابنا في ألفاظنا وخطبنا وخطبنا وإلقائنا ودروسنا اللهم اطل ما أصابنا في طريقة إلقائنا وأسلوبنا وأسلوبنا وأسلوبنا, وأسلوبنا، اللهم اطل ما أصابه في تعليمه اللهم اطل ما أصابه في تعليمه وتعلمه اللهم اطل ما اصابه في تفوقه على اقرانه. اللهم اطل ما اصابه في ذكائه وقوة عقله. اللهم اطل ما اصابه في قوة ذكائه. اللهم اطل ما اصابه في حسن ادارته. اللهم اطل ما اصابه في حسن ادارته ومنصبه ومنصبه ومكانته. اللهم اطل ما اصابه في رجاحة عقله. في رجاحة عقله. في رجاحة عقله. وإتقانه لمسؤولياته, واتقانه لمسؤولياته ودقه تفصيله وشرحه وبيانه اللهم اخرج كل ما اصابه في شرحه في طريقه شرحه وافهامه لطلابه وافهامه لطلابه. اللهم اطل اصابه في حكمه في حكمه وقضائه اللهم اطل ما اصابه في حكمه وحكمته وفصل قضائه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 وكتابته اللهم أطل ما أصابه في سرعة كتابته في سرعة كتابته وتلخيصه وعباراته, وعباراته وعباراته وعباراته اللهم أطل كل عين وحسد أصابته في ابتكاراته في ابتكاراته وسبقه غيره بتفكيره اللهم أخرج كل عين وحسد تؤثر عليه عند القراءة تؤثر عليه عند القراءة اللهم اطل كل عين وسحر وحسد يؤثر عليه عند القراءه عند القراءه عند القراءه, عند القراءة والحفل اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عليه عند الكلام والاجابه عند الكلام والاجابه, والإجابة والامتحان اللهم اطل ما يصيبه عند الامتحان اللهم اطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان اللهم أطل كل عين وحسد تؤثر عند الامتحان عند الامتحان عند الامتحان اللهم أخرج كل عين اللهم أخرج كل عين متجددة اللهم أطل كل عين متكررة اللهم أطل كل عين متعجبة اللهم أطل كل عين متعجبة اللهم أطل كل عين لامة على عقله استقرت على عقله استقرت على عقله استقرت اللهم أطل ما أصابه اللهم ابطل ما أصابه في عقله، اللهم ابطل سحر العقول، اللهم ابطل سحر العقول، اللهم ابطل سحر قلب العقول، اللهم ابطل سحر قلب العقول، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر الجنون، اللهم ابطل سحر الجان والكفار على العقول، اللهم ابطل سحر الجان، اللهم ابطل سحر الجان على العقول، اللهم ابطل سحر تدمير العقول، اللهم ابطل سحر تدمير العقول، اللهم ابطل سحر الحسد، اللهم ابطل أسحار الحسد، اللهم ابطل كل عقدة على العقول، اللهم حل كل عقدة على العقول، اللهم ابطل كل سحر ينسي، اللهم ابطل كل سحر ينسي، اللهم ابطل كل سحر ينسي، اللهم أنزل الشفاء وارفع كل الداء، وارفع كل الداء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 اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا اللهم بارك لنا في عقولنا وذاكرتنا اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القران العظيم نور صدورنا اللهم اجعل القران العظيم جلاء احزاننا وذهاب همومنا اللهم قو عقولنا اللهم قو عقولنا اللهم قو ذاكرتنا